أبدأ بقولاً مهدم من قبل قايل واكتبه للغالية ست حساني بنت عايق مرتبتها في الأوايل شيخة ما يشبه القصي وداني بنت عايض مرتبتها في الاوايل شيخه ما يشبهها قصي وداني هي منيره نادره بين القبايل والوحيد حسنها طق الحساني يا الاصيله من اصيله الاصايل الكرم بنت الكرم عز وشاني لو اللي شل يا صفايه بالمحافل واعزفت النعس بما يعزف في ثاني وان رن الورد احتكتم شرايل لما ناصرك زين ابيات المعاني من بخور الطيب باخر المكاني، اخت الاقوى ذا الكرم اخت الاصايل، من لهم بالطيب كل عزل وشاني، طيبهم ما له شبه بين القبايل، للكرم تسح بماطرها جناني، ناس رعاية دومهم فعل الجمايل، للقرم والطيب على مر الزماني، رحمة الله خلصنا مثل الضمايل، جنة الفردوس لوحر حساني، والصلاة تخشى النبي من كل قايل وصلا تقشى النبي من كل نقايا الشافعة للطلق قصي ويداني بالعالم. ابدأ بقول محدم من واحد. قبل قايا ول... الوقت بايل الغالية ستة البساني بنت عايق مرتبتها في الوايا الشيقة ما يشبه كصي ويداني صيل من أصيلة أنا صايل الكرم من الكرم عزا وشاني لو لي يا صبايا بالمحافل رعزف فالعز بما ما يعزف ميثاني وانثر ان الوقت حتى قدم شوايل لما ناصرك زين أبيات المعاني اخر ان سوايل من بخور الطيب يبخر المكاني اختل اقواد الكرم اختل صايل من لهم ما ليه شبيه بين القبايل للكرم تسلح بما طلع جناني نسلعا يصدوم وهم فعل الجمايل لكرم وطق على مر الزمان رحمة ده ده ده ده الله تصلى مثل الضمايل جنة الفردس لي وحر حساني والصلاة تخشى النبي من كل قايل شابعا للطلق قاصيهم ويداني والصلاة تخشى النبي من كل قايل شابعا للطلق قاصيهم ودني تقاعد